Набір прикрас, представлений у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї, розповідає завідувач науково-методичного відділу Сергій Демитко, виконаний переважно із срібла з позолотою. у нас є зразки прикрас очілля Половецькі, які носили наші жінки. До цієї шкіряної пов'язки, яка притримує волосся, то неї підвішувалися ось, наприклад, ось такі скобочки. Крім того, підвішувалися тривномастинні сережки. До народної пов'язки міг бути при Кручений, прив'язаний шивалок валик тканевий, ну, скручений у жгут, і на нього нанизані прикраси. До очілья то пов'язки, приєднулися також і ще прикраси скроневі. Скроневі прикраси могли бути різними. Могли бути ось такі тринаместийні сережки. Їх носили або на дітями на очілья, або підв'язаними на скронях. У 12 столітті території сучасного Поділля населяли представники різних регіонів. Тому й представлені в експозиції прикраси з різних земель того часу, каже Сергій Демитко. Ось у центрі, у Гривніх, п'ятипроминевий колт, підвіска. Це сіверська прикраса, чернігівсько-сіверське зір'я. Це дві підвіски. Це колти, спеціальна прикраса, жіноча. Вони пустотілі. Фактично це шкатулочки. Ось жінка носить їх на собі, носить на підвісках. Ви бачите, рясний. Ну, ось ці колодочки. Тут фігурні, тут вони прямокутні. Вони відрізняються шим, По-перше, металом, по-друге, технікою, тому що там чернь і ну, тиснення так само є, але там чернь. Техніка, яка використовується, до речі, до цього часу. На срібному браслеті, датованому початком 13 століття, зображені вовкулаки, розповідає Сергій Демитко. Зображення на браслеті. Чоловік. І звір. Зверніть увагу, звір стоїть, по-перше, на передніх лапах і, по-друге, на ньому пас. Стоять одні, один напроти одного. Цей браслет пов'язаний ще з жінкою. Чому? Тому що на звірі зображений пас. Якщо людина обертається не вовка, деталь, єдина деталь одягу, яка на нього лишається – це пас. За словами Сергія Демитка, дана збірка представляє прикраси руського часу, так званої Болоховської землі, кінець 12-го – перша половина 13-го століття, а знайшли її на території Поділля у 70-х роках минулого століття. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська, новини на Суспільному, Хмельницький.